Шановні громадяни, ДСНС України попереджає. Крига тонката небезпечна. Не наражайте себе на небезпеку. Зараз не ризикнув би виходити на лід, каже рибалка з 20-річним стажем Олександр. Я рибак, але на такий лід, первочастство, дуже стрьому. Оце деть один і там всі дивляться, коли ж він там вже провалиться, вже всі чекають. В таку кригу невозможно ходити. Під берегом торвода взагалі відійшла. Не розуміє людей, котрі ризикують життям, говорить хмельничанин Богдан. Це не дуже розумне рішення, тому що потім МЧСникам їх шукати, і те, це робити, наш народжатися на небезпеку, якщо кажуть, що не лізьте. За словами водолаза-рятувальника з 37-річним стажем Хмельницької міської комунальної аварійно-рятувальної служби Віктора Михайлова, минулої зими йому довелося двічі рятувати рибалок. Я на черговій зміні перебуваю. Водолаз-рятувальник – це наша зона відповідальності. Дуже часто діти багато виходять. Стараємося їх попереджати. І рибалки, особливо рибалки. Минулого року довелося витягувати двох людей, рятувати. Ось тут, неподалік від острова. Дві людини, двоє рибалок, вони вже в такий час пішли, коли лід був зовсім ніякий. Рятувальна станція обладнана трапами рятувальними колами, каже Віктор. Є рятувальний гідрокостюм. Нарід менше 10 сантиметрів виходити небезпечно, розповідає водолаз-рятувальник. 10 сантиметрів ще можна виходити, однак він вже починає підтавати. І з кожним днем стає все тонкіше і тонкіше, і все може статись. Дитину, яку провелилася під минулого тижня, вдалося врятувати, говорить пресофіцер Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій області Марина Козак. Провели інформаційні роз'яснювальні рейти, аби застерегти громадян не виходити на тонкий лід, адже ми знаємо, що температурні показники вже плюсові, і це може закінчитися фатально. Спочатку цього року вже зафіксовано три випадки загибелі людей на водоймах. Настався випадок, де в Волочиську на місцевій вдомі двоє хлопчиків провалилися під лід. Одному із них вдалося вибратися, він злякався і втік. Іншого ж врятували наші рятувальники. За словами інспектора сектору ювенальної превенції Хмельницького районного управління поліції Артема Лавришина, відповідальності за перебування людини на тонкому льодові немає. Адміністративної відповідальності за вихід на кригу немає, але ви повинні розуміти, що. Ваша безпека залежить від самих вас. Тим, що ви виходите на кригу, коли вона тонка, ви закликаєте, подаєте приклад для інших, також виходити на цю кригу. За словами Марини Козак, у 2021 році в області чотири людей потонули, провалившись під кригу. Михайло Жила, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.